Співробітники аварійно-рятувальної служби Кобра пошкодили двері адмінкорпусу та кабінету директора у п'ятій міській лікарні. Про це розповів Суспільному Дмитро Івченко, директор медзакладу, якого відсторонили від посади. При запитанні моєму запитанні ніяких підстав я не отримав. Нічого не було надане. Вони мені нічого не, не приділи і не оставили. Тимчасово призначений директором лікарні Петро Риженко каже, згідно з розпорядженням секретаря міськради Анатолія Куртєва, цю посаду посів із 28 лютого. Того ж дня від виконання службових обов'язків відсторонили Дмитра Івченка. «Напротязі двох днів ми стикаємось з тим, що відсторонений від виконання обов'язків особа, а саме Дмитро Івченко, блокує службові приміщення лікарні. Тобто вчиняє кримінальне правопорушення, про що повідомлялися поліції і вчора, і сьогодні, згідно чинам законодавства. Співробітники служби ковбра розблокували ці двері, та я зміг потрапити до службових приміщень лікарні, де стикнувся з відстороненим директором Івченком Дмитро Валерійовичем. Розпорядження секретарем міського ради не відповідає чинному законодавству України. Підписано особою, яка не має на цього повноважень відповідно до Встановлених, затверджених прав міського голови або секретаря міської ради не мають права виносити такі розпорядження про звільнення або відсторонення директорів КНП. Ми будемо звертатися до відповідних правоохоронних органів з заявою про вчинення кримінального правопорушення, представниками КОБРИ, які не надали жодного законного документа або будь-якого документа, який надає їм право на порчу комунального майна, також проникнення до приміщень комунального підприємства без законних підстав». За роз'ясненнями щодо ситуації, що склалась у п'ятій міській лікарні, журналісти Суспільного звернулись до Запорізької міської ради з інформаційним запитом. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін.